السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من برنامج سمسار في مصر. فيلا للبيع او للإيجار في الربوة. في كومباوند الربوة في الشيخ زايد. فيلا بحمام السباحة على الجولف والبحيرات. هنتفرج الاول ده. مدخل. الفيلا. ودي الفيلا. في عندنا هنا. المكان. اللي بيتقفل وبيبقى فيه بلاكرات مخزن كل شيء غرفه للداده بيتقفل الجزء ده عندنا دي الفيلا فيلا دورين هنتفرج معاكم من جوه طبعا موقعها متميز جدا هتلاقوا التفاصيل كلها اسفل الفيديو و لكم السعر في نهايه الفيديو ده عندنا هنا الرسيبشن ده جزء ممكن يتقفل يبقى ليفنج لوحده وعندنا هنا الفيلا كلها مكيفه تكييف مركزي ده جزء الشفرة في عندنا الجزء ده متقفل في الفيلا من بره ممكن يبقى غرفه مكتب عندنا هنا اول حاجه الحمام حمام الضيوف مكيف بردك ايركونديشن سنتر مركزي ده المطبخ مطبخ مساحته كبيرة بردك مكيف تكييف مركزي باب هنا علي الجنينة عندنا هنا غرفة المربية بالحمام غير الجزء اللي بره ممكن يبقي يتقفل يتعمل غرفة سواق هنطلع الجزء الثاني وبعدين هنطلع اخر حاجه للفيو سلم عمود رخام اول حاجه عندنا هنا الليفينج وعندنا دي الغرفه الماستر هنخش الماستر الأرضية هنا معمولة باركيه أرو ومسمار تحت كلها رخام لو لاحظتوا هتلاقوا السقف عالي طبعا السقف العالي بيدي إريحية ونفسية جدا المكان ده الفيو على البحيرات بره وعلى الجولف من غرفة النوم المصدر الغرفه طبعا كبيره بردك مكيفه مركزي عندنا هنا الجزء ده اللي فيه الحمام والدريسينج روم ده الدريسينج بردك مكيف وعندنا هنا حمام الماستر حمام كبير جدا كابينة الشاور برضك نفس نظام السقف العالي طلعنا هنا علي الليفينج في عندنا هنا التراث اللي علي الليفينج تراث كبير قاعدة بصراحة جميلة جدا ده الفيوم على البحيرة بانوراما مفيش احلي من كده للناس اللي غاوية الفخامة السقف طبعا العالي هنا ده جناح في غرفتين دي اول غرفه برضك سقفها العالي وبعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وعندنا هنا الغرفه الثالثه برضك السقف العالي نشوف الفيو هننزل بعد كده نتفرج على البسين. وحمامة والجنين نطلع هنا على ال... طلعنا هنا على الجنينه طبعا اللاندسكيب كلها والفيو اللي بره على البحيره هنشوفه الاول معاكم بالمناسبه انا قلت الاول ان هي وبيع لكن هي الفيلا بيع بس تصحيح للمعلومه معلش خطا او سهو مني معلش بس الفيلا معروضه للبيع ده الفيو على البحيرات وعلى الجولف دي واجهه الفيلا هنروح الجزء الحمام السباحه الربوة تحمى من السباح. البسين. بس هو فاضي لان طبعا ما فيش حد موجود علشان يقدر ان هو يبقى متواجد يتملي وتعمل له الصيانة. بس احنا بنوريكم المساحة بتاعته مساحة البسين. عندنا فيلا كتير وتونات كتير وعندنا حاجات هنعرضها. عندنا في زايد وفي اكتوبر وفي التجمع وفي كل الاماكن في العاصمة الادارية عايزكم تابعوا القناة باستمرار تزروا مننا كل جديد في كل المناطق بالمناسبة لسعر الفيلا بصراحة على مقارنة في الفيو الموقع والمساحة اللي هتلاقوها في التفاصيل السعر بتاعها 17 مليون اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشير ولايك على قدم ما نقدر منتظروا اقتراحاتكم منتظروا مننا حاجات جديدة بإذن الله جولات جديدة أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وما تنسوش تدعمونا بجد باللايك وشكرا لكل متابعيننا وكلكم كومنتاتهم الجميلة اللي الزوق بصراحة يعني بشكركم وبجد يعني بتمنى إن شاء الله تتوفقوا كل حاجة بتدوروا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته